جاء طائر في زمن نبي الله سليمان أراد أن يشرب ماء من تلك البركة قل فنظر إلى أطفال يشربون ويلعبون حول البركة فلم يقترب ذلك الطائر حتى انصرفوا هؤلاء الأطفال وبقي رجل عجوز كف اللحية طويل اللحية قال في نفسه ذلك الطائر إنه رجل من أهل الله من أهل الله إنه رجل ملتحي يقول فاقترب فيشرب ذلك الطائر بهناعة ليرتوي مع هذا الرجل الصالح وإذا بحجر يرمي ذلك الرجل العجوز صاحب اللحية يرمي ذلك الطائر فيفقه عينه ليش ف ذهب الطائر إلى نبي الله سليمان وعلمناه منطق الطير قال يا نبي الله إن فلان في ذلك المكان رجل قد فقى عيني أريد أن تحاكمه لما فقع عيني؟ ما هو الذنب الذي فعلته؟ جاي اشرب مي أنا أحد من هذه الحيوانات أحد المخلوقات يقول فبعث إليه سليمان نبي الله عليه السلام فأوقف الرجل هذا الرجل الكهل صاحب اللحية الطويلة قال لما فقعت عين هذا أكان لك غرض فيه أنت شل جوعان تريد قتل هذا الطائر حتى تاكله قال لا قال إذا لما فقعت عينه فسكت الرجل سكت سكت الرجل قال إذا القصاص ما هو القصاص ان تفقعوا عينه فجاء الى المحكمه على ان يفقعوا عينه مثل ما فقست عيني فقست عينك فلما جاء الجلاد ليقلع يفقع عين ذلك الرجل قال لا يا نبي الله لا تفقعوا عينه قال ولمه اليس القصاص قال يا يا نبي الله انني لم اخدع بعينه وانما خدعت بطول لحياته فعقوبته أن تُحلق لحيته لقد غررتني لقد خدعتني لحيته هي التي خدعتني كم واحد الآن لازم واحد يزين لحيته كم واحد الآن لازم يزين لحيته قد خدعت الناس فيها